انا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع الشيف ندري، احنا النهارده هنعمل ممبري مقلي لكن بطريقه جديده جدا، لكن اولا لو انت او انت مهتمين بالطبخ فلازم دلوقتي تخشوا تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم مني كل جديد. احلى حاجه بقى في الاكله ديت هي مكوناتها سهله جدا وموجوده عندنا وكمان مش مكلفه. وقت تحضير الاكله نفسها مش هيكون كبير ابدا معاكي، بالعكس هتكون اكل سريع جدا. ديت كل المكونات اللي احنا عايزينها وانا هنزلها لكم في الديسكريبشن وهتظهر لكم على الشاشة أول خطوة بنعملها احنا بنشيل خط الرملة نمسك الجمبري كده هنقيمه على بطنه ونحاول نفتحه زي السنتيمتر لكن في نفس الوقت مفصلوش عن بعض دي أهم نقطة في الفيديو كله وبعد ما خلصنا الجمبري ده وشطفناه كده شطفة بسيطة ونجهزه للخطوة الجاية وننزل عليه بالتوابل بتاعتنا كلها وبعدين ننزل بالخلطة السرية بتاعتنا وأخيرا هننزل بباية على ما أعتقد مفيش أسهل من كده مكونات مفيش أسهل من كده نخلط المكونات دي كلها مع بعض بدون ما نهري ونبوظ الجمبري. ودي سيبنا الجمبري يشرب البيرة بتاعته وهنعمل الخطوة الجاية واللي هي سهلة جدا. الخطوة الجاية اللي احنا هنبني الجمبري البنيه بتاعنا بقصماط ناعم وبنيه تعالوا هنعرفها هتعملوا حاجة زي كده إزاي والشكل النهائي هيطلع إزاي واللي هو البنيه بتاعنا. هنأخد الجمبري من هنا وننزل عليه فوق سماط، هنضرب طاقة بسيطة خالص، نطلعه بالشكل ده، ونسيبه هنا، هنعمل المكونات كلها ونجيبه تاني، ازاي احنا هنا جهزنا الجمبري، بمجرد ما الزيت يسخن هننزل بالجمبري بالشكل ده. انا هقول اكشن تضحك تاخد الجمبري وتاكل ماشي عشان نعمل شو بتاع كل مره يلا خلصي خلصي خلصي يلا اكشن انسى بقى كل الجمبري امسكها على قدك ايه عايزو.